Ми можемо перечитати купу книжок з самомотивації, натхнення та наполегливості, але ніщо так не змусить нас почати щось робити, як обмеження доступу до чогось дуже важливого, як зараз, до світла. Чимало людей усвідомили, що при нестачі світла та обмеженні його використання стали більше встигати та робити давно відкладені речі. Наявність усього та доступ до усього, що нам треба, одразу справді робить людину більш лінивою та більш розніженою. І подивіться, що відбувається, коли ці комфортні умови забирають. Ми перестаємо існувати на автоматі, бо стаємо більш усвідомленими. Найкраще рішення, яке ми зараз можемо прийняти, це адаптуватися до того, що є, і морально підготуватися до того, що гіпотетично може бути, але може і не бути. Найголовніша порада, яку можна дати саме зараз – це пам'ятати та дуже чітко собі сказати. Це не назавжди. Усе змінюється. Завжди усе змінюється. Після того, як ви подумки налаштували себе, що є надзвичайно важливо і з чого завжди потрібно починати, ви складаєте певний план дій, що робити, якщо. І далі по пунктам. Перше. Що я буду робити, якщо я працюю, а світло раптом вимкнули? Куди я можу піти, чи можу я відкласти роботу? Де є найближчі кав'ярні зі світлом? Друге. Що я буду робити, якщо вдома надто довго немає світла? А потрібно виконувати якісь завдання? Я можу придбати певні засоби, які можуть вирішити цю проблему. Отже, далі. Коли я їх придбаю? Де я їх встановлю та як вони мені допоможуть? Якщо ситуація буде гірша, то який у мене план Б? Я можу поїхати до батьків, переїхати до іншого місця. В мене є там друзі, які можуть прийняти мене і так далі. Обов'язково складаємо план Б. Що ми маємо з цього? А ми маємо як мінімум дві речі. Перша. Голова зайнята роботою, а не емоціями. Друга. Коли людина розуміє, що все під контролем, вона виживе, вона знає, що робити далі у разі і по пунктам, бажано прописати ще підпункти та підпункти, то психіка заспокоюється, бо приходить почуття безпеки та спокою. Для нормальної роботи психіки необхідні стабільність та рівновага, без непередбачуваностей та скачків. Для підтримання психіки ми починаємо в один час лягати спати. Відключення світла нам в цьому прекрасно сприяє. В один час починати їсти, бо відключення світла сприяють тому, що ми швидше починаємо щось готувати і маємо бажання поїсти, поки їжа ще тепла. І сюди ж нові або відновлені звички, якими ми з вами зараз займаємося, коли немає світла і вдома темно. Медитація, я називаю це зосередження, читання книг, електронних чи аудіо, та вище згадані пункти. Все це забезпечує врівноваження та заспокоєння нашої психіки. І новий досвід. Якщо не наступила комендантська година і вдома вже темно, але ви не бажаєте там сидіти, виходите в нові місця, шукаєте світло, новий досвід, займаєте думки новими емоціями та ситуаціями, які можна зустріти поза рідними стінами. Повертайтеся додому зі свіжими переживаннями нового дня. Ви готові, бо знаєте, що робити далі. У вас тепер є план. І як же добре, якщо саме в цей час вимикається світло. Обмеження людей в чомусь часто призводять до прогресу та підвищення активності. Це норма. Гарна адаптація зараз найголовніша. І пам'ятати, що це не назавжди. Створення плану, щоб підготуватися до будь-яких можливих ситуацій. Зайняття своєї голови, плануванням і виконанням усіх наших планів по етапах. Таким чином ми створюємо нову реальність, зміцнюючи нашу психіку. Створюємо графік дня, де наші базові потреби, речі, будуть виконуватися у певний час і в певній послідовності. Максимально, наскільки це зараз можливо. І потім ви перевірите, як нова стабільність буде працювати на вас. Розпочати корисні речі, як-от зосередження, читання, або ж навіть вихід з дому в пошуках світла та нового цікавого досвіду на шляху. Звикнути, що життя постійно змінюється, але закарбувати в своїй пам'яті та постійно згадувати ці три слова. І це мене.